Simrutim im drovei. Le-dod Moshe ha-tachava. לדוד משה Moshe hit the chava, I I O. Hit the chava, Me me po, me me sham, me me me לדוד משה Moshe Hayta Chava. Iya Iya O. Wow. Let Dodi Moshe Hayta Chava. Iya Iya O. Uva Chava Haya Chazir. Iya Iya O. Im Oink Oink Po Oink Oink Shem Oink Oink Oink Oink Let Dod Moshe hit the chava, Ya-Yah-O. Let Dod Moshe hit the chava, Ya-Yah-O. He hit chava, he hit club club, Ya-Yah-O. He